Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні 20 грудня 2022 року, сьогодні вівторок, а в Україні уже трьохсотий день великої повномасштабної війни, яку російський агресор і загарбник приніс на багатостраждальну, мирну, миролюбну українську землю. 300 днів у вогні! 300 днів великого горя нашого народу!» Знову ж таки, упродовж останньої доби по всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Епіцентром цього військового вогню і наша Луганщина, і Донеччина. Відповідно до ранішніх повідомлень, ми чуємо, що біля десяти населених пунктів українське військо відбило атаки ворога. Але й ми маємо, на жаль, жертви. Маємо убитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення. Ворог нещадно обстрілює прикордонні громади нашої Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. На Харківщині якраз вчора постраждав наш е, Ізюмський район. Знову є багато руйнувань, багато горя і болю. Ворог щодня безупинно обстрілює звільнену Херсонщину. Властиво місто Херсон опинилося на новій лінії фронту, яка проходить по річці Дніпро. Щодня у Херсоні гинуть мирні люди. Так само, як і в інших громадах на Херсонщині. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. В цих днях ми бачимо, знову ж таки, просто хвилю всенародної солідарності. Зокрема, із тими, хто живе без світла і без тепла. Люди помагають один одному. І та людська християнська солідарність сьогодні зігріває, освітлює Україну, дає нам усім відчуття, що разом ми сильні. Ми сьогодні знову ж таки хочемо думати, молитися і підтримувати нашу українську молодь. Спостерігаючи за нашими молодими дівчатами і хлопцями, кидається у вічі, що молодь України якось так враз дуже подорослішала. Стала дуже зрілою. Навіть діти які під обстрілами рятують своїх поранених батьків, поводяться, думають, діють дуже по-дорослому. Таке відчуття, що війна краде у дітей їхнє дитинство, а в молоді їхню юність. Але ми знаємо, що зрілість, це вміння відчувати зв'язок, внутрішній невід'ємний зв'язок між свободою і відповідальністю. Зрілим є той, хто вміє брати на себе відповідальність. Зрілим є той, хто розуміє наслідки своїх свідомих і добровільних вчинків. І бере відповідальність як за сам вчинок, так і за його наслідок. І ми бачимо, як наші діти, наша молодь відважно беруть на себе відповідальність за свій народ, за свою батьківщину. Порівнюючи з їхніми ровесниками в інших країнах світу, наша молодь є надзвичайно зрілою навіть у своїх особистих життєвих мріях, планах, у своїх життєвих виборах. Справді, українська молодь вміє вибирати добро. Не тільки власне, але теж суспільне. Поза сумнівом, що людина є соціальною істотою. Як на небі, так і на землі вона пов'язана зі спільнотою. Ніхто з нас не є відокремленим і ізольованим острівцем у цьому людському морі життя. Ще у старому заповіті Господь Бог дав своєму народові чоловіколюбні настанови і заповіді для того, щоб допомогти людині зріло вибирати добро. Людський розум є здатен відрізнити несправедливі вчинки від справедливих. Справедливих і необхідних для побудови справедливого суспільного ладу. Так само і ми, християни, розуміємо, що сьогодні бути християнином означає бути членом християнської громади, спільноти. Отож, я хочу сьогодні звернутися до нашої української молоді – відчути вашу особисту відповідальність за долю не тільки вашого народу і держави, а так само за спільноту вашої церкви. Зріло, свідомо і добровільно вибрати Христа і жити за християнськими засадами у вашому житті. Бо саме на прикладі Ісуса Христа ми бачимо, що справедливість Звершується лише у любові. Я сьогодні хочу висловити вдячність і пошану до зрілої, можливо, не по роках, української молоді. Дорогі дівчата і хлопці, не бійтеся брати відповідальність за добро, яке ви можете вчинити для своєї церкви для свого народу. Добро, яке виходить далеко далі за лише приватне, власне, особисте добро. Беріть відповідальність за добро вашого народу, добро ближнього. І це зробить вас щасливими. Один з наших останніх ісповідників віри, який став жертвою комуністичного режиму, Говорив так, не бійтеся пускати людський біль у ваше серце, бо він, цей біль, біль ближнього, зробить вас справжніми християнами, зрілими людьми. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Господи, прийми під свою неустанну опіку і поміч наших братів і сестер на окупованих територіях. Господи, порятуй наших священників і єромонахів Івана і Богдана. Визволи їх з російської неволі. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення, Господні, на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди,